كل هذا ويراد منا لابد ان نجمل وجه وجه السلطه ووجه السلطان كل هذا والحال البائس الذي نمر فيه كهرباء ماكو خدمات ماكو تعيينات ماكو حريه ماكو زراعه ماكو خدمات ماكو تجاره ماكو صحه ماكو تربيه ماكو كل هذا بيوت الفقراء ماكو فماذا نحن من نحن نحن دوله ماكو اذا كان تعداد دول العالم 206 فنحن الان اصبحنا تعدادنا مئتين وسبعة نحن اسمنا دولة ماكو كرامة للإنسان في هذا البلد ماكو كفاءات ماكو نحن دولة ماكو لأنهم لا يسمعون هل سمعتم بهذه الدولة اسمها دولة ماكو أدنى سبل العيش كرامة للإنسان ماكو لماذا لما ولأجل من أين التخطيط وين التخطيط تخطيط ماكو أصبحت أمنيات